I denne uge bliver det alvorligt. Øh, fordi som reaktion på angrebet fjerdes, så er der mange, der siger, at psykiatrien skal have flere penge. Men vi ved ikke særlig meget om angrebspersonen, så jeg synes ikke, der er grund til at spekulere mere om det. Det er dog sket før, at psykisk syge har ageret voldeligt i offentligheden. I 2016 så skød og dræbte en psykisk syg en betjent. Gerningspersonen havde i det tilfælde tidligere skudt mod politiet med en hardbrugt pistol, så de havde altså nogle generelle problemer. Ifølge medierne forklarede vedkommende til sit grundlovsforhør, at antipatien overfor politiet skyldtes, hvordan systemet havde behandlet dem og deres mor. En opgørelse politiet i 2007 viser, at dansk politi skyder og dræber langt flere end i landet omkring os, og at mere end halvdelen af politiets skydeoffer på derveden tidspunkt var psykisk syge. Men politisk har man aldrig haft vilje til at kigge kritisk på politiet, så man har på forhånd bestemt, at det er de psykisk syge, som er problemet. Men lad os prøve at kigge på, hvorfor psykisk syge os er eller specifikt, hvilke andre muligheder føler de, at de har, når de kommer i klemmesystemet. Jeg har en del erfaring med det her blandt andet fra mit arbejde i retshjælpen, så lad os prøve at kigge på et eksempel. En person, der blev tvangsindlagt og har fået pisset personalet af, derfor tilkalder personalet en læge for at tvangsmedicinere som straf. Og det er ikke noget, jeg finder på eller noget, jeg fortolker. Det skrev personalet selv i deres rapporter. Lægen skrev det også i sin rapport, lægen som gav sprøjten. Alle skrev, på grund af noget, der er sket, gav i medicin som straf. Det er selvfølgelig i strid med retten til fravær og retten til fravær ydmygende behandling, og det er selvfølgelig også ulovligt i Danmark. Patienten klagede over det, og der gik en overlæge, som var ansvarlig for det her ind og rettede personalet og lægenes forklaring og skrev i stedet for, at medicinen blev givet for at hjælpe. Helt analogt med en kuglepen, hvor de bare strættede en gamle forklaring over. Overlægen havde ikke været til stede og havde ikke talt med personalet og kunne på ingen måde dokumentere den nye forklaring. I Danmark kan man ikke gå direkte til domstol, man har ikke ret til advokathjælp. I stedet skal man forbi det psykologiske patientklænevn. Overfornævnede sig indrømmet overlægene og forfalsket den oprindelige tvangsrapport. De sagde, at ja, det er helt normalt at ændre faktorer, så vi kan lovliggøre den tvang, vi har brugt. På baggrund af den oprindelige rapport, så afgjorde nævnet, at medicineringen havde været ulovlig, men hverken hospitalet eller personalet ville sige undskyld. Hospitalet havde adgang til at hanke sagen, men det lå de være med. Patienten i det her tilfælde havde penge, så de valgte at sagsøge hospitalet. Man kan ikke kræve en undskyldning i retten, så de bad om økonomisk kompensation i stedet for. Som sagt har man ikke ret til af vokalbestand, så patienten måtte betale retsafgift og honorar til sin egen advokat, så i byretten kostede det 35.000. Byretten sagde, at borgere må acceptere, at ulovligt bliver afklaget og ulovligt at få indsprøjtet medicin, for at derefter blive smittet i et lokal. De frifandt derfor hospitalet for at skulle betale godtgørelse. Patienten valgte derfor anke sagen. Landsretten sagde, at det psykiatriske patientklagen ikke har nogen juridisk funktion, så derfor var deres afgørelse ligegyldig. Overlægen blev afhørt i retten og indrømmet igen at have forfalsket rapporten. For landsretten der fremlagde hospitalet også nogle nye rapporter, som var anonyme og udaterede, som modsagde de oprindelige rapporter fra personalet, som havde været med til det. Uden at høre patienten, så afgjorde landsretten, at medicineringen alligevel havde været lovlig, og at patienten derfor havde spildt hospitalets tid ved at gå i retten. Så udover sin egen advokat yderligere 30.000, så blev vedkommende dømt til at betale hospitalets sag. Som patienten havde også indbragt spørgsmål om tvangsindlæggelse. I det tilfælde havde I nævnet givet hospitalet ret, som modsat <går> sagen om tvangsmedicinering, så sagde landsretten, at patienten klager afgørelse, at den er endelig. Højesteret nægtede at høre sagen, og det der, som altså med at koste borgeren en kvart million kroner. De brugte altså en kvart million kroner på at bruge midler, og de havde ikke engang fået en undskyldning. Hvad vil I gøre i den situation? Vold er aldrig løsningen, men når der bogstaveligt talt er blevet begået vold imod en borger, og borgeren derefter straffes for at bruge de demokratiske domstole, så forstår jeg da godt, at vold er tilokkende. Flere penge fik så ikke et system, som ikke har respekt for mennesker. Og jeg har ikke løsningen, og jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, men jeg håber, at vi kan tale om det. Og I har en god weekend.